עלינו לסרטט את הגרף של הפונקציה y שווה ל-x בריבוע פחות x פחות 6 על ידי סימון נקודות במערכת הצירים. נבנה טבלה, נבחר ערכי x כלשהם ונחשב את ערכי y המתאימים על פי הקשר שמגדירה הפונקציה הנתונה. ובכן, נחשב למה יהיה שווה y... כאשר x, נתחיל עם הערך של x, שווה למינוס 3. אם x שווה מינוס 3, y יש שווה למינוס 3 בריבוע, כלומר 9. פחות מינוס 3, שזה פלוס 3, פחות 6. ולמה זה שווה? 9 ועוד 3 שווה ל-12, פחות 6 שווה ל-6. נמשיך ונחשב עוד ערכים לפני שנתחיל בסימון לנקודות במערכת הצירים. הערך הבא של x י 2, אם x שווה ל-2, y שווה ל-2 בריבוע, כלומר 4 פחות מינוס 2 שזה פלוס 2, פחות 6, במקרה הזה واي שווה ל-4 ועוד 2 פחות 6 שווה ל-0. כאשר x שווה ל-1, y שווה ל-1 בריבוע שזה פלוס 1, פחות מינוס 1 ושוב אנחנו מקבלים פלוס 1, ונשאר עוד המינוס 6 2 פחות 6 שווה למינוס 4. נמשיך עם הערך הבא של x, כאשר x שווה ל-0, שני עיוורים הראשונים הם 0, במקרה הזה y שווה ל-6. נעבור לצד החיובי של ציר x ואם נציב ש-x שווה ל-1, y שווה ל-1 בריבוע פחות 1, שני עיוורים אלה מבטלים אחד השני, והעיבור היחיד של מינוס 6. כאשר x שווה ל-2, y שווה ל-2 בריבוע שזה 4, 2 פחות 6 4 פחות 2 שווה ל-2 פחות 6 שווה ל-4 וכאשר x 3 y שווה -3 בריבוע שזה 9 פחות 3 9 פחות 3 פחות 6 והתוצאה במקרה הזה היא 0. נסמן אותה את הנקודות האלה. נסמן אותם בצבע אחר, בכחול כה. הנקודה הראשונה היא מינוס 3 פסיק 6, זה ציר x במערכת הצירים, וזה ציר ה-Y. נספור שלושה צעדים, מינוס 1, 2, 3 עד מינוס 3 ו6 צעדים 1, 2, 3, 4, 5, 6 עד 6 הנקודה מינוס 3 פסיק 6 נמצאת אם כן כאן נצלנו אותה בתרשים הנקודה הבאה היא מינוס 2 פסיק 0 ובכן, מינוס 2 נמצאת כאן על ציר x ואנחנו נשארים בקו ה-0 על ציר y הנקודה הבאה היא מינוס 1 פסיק מינוס 4 מינוס 1 ו-1, 2, 3, 4 מינוס 4 נמצאת כאן על ציר y הנקודה הבאה היא 0, מינוס 6 קורדינטת ה-x 0 ה-y هي 6. הנקודה נמצאת כאן, נציין אותה. הלאה, 1 פסיק מינוס 6, קורדינטת x היא 1 וזו של y היא מינוס 6. הנקודה ב- היא, מה עם הרכי הנקודה? הרכי הנקודה 2 4, קורדינטת ה-x 2 וזו של y היא מינוס 4. וכאשר x שווה ל-3, y שווה ל-0. כפי שאתם יכולים לראות, אם נחבר את הנקודות, נקבל עקומה מסוימת. נקבל עקומה בצורת u. עקומת ה-u שנקבל תראה כך, פחות או יותר. השרטוט לא ממש מדויקת, ננסה לחבר את הנקודות בצורה מדויקת יותר כך שנקבל העקומה. עקומה שתראה באמת כמו עקומת ה -U. גם הסרטוט הזה לא מוצלח בי מיוחד. ננסה את מה זה לנו פעם נוספת. ננסה לסרטט עקומה שתראה דומה ככל האפשר לעקומה-u. נמשיך את העקומה כלפי מעלה, והנה קיבלנו עקומת u. עקומת u זו היא שהצורה הכללית של גרפים של פונקציות ריבויות כמו זו שנתונה כאן, נקראת פרבולה. ובכן, עקומת u זו נקראת פרבולה. בהמשך נראה איך אפשר לסרטט את העקומה בדרכים יעילות יותר, בלי לסמן במערכת הצירים. בכל אופן ראינו סרטוט של גרף הפונקציה ריבוית פשוט על ידי בחירה של כמה x של y.